Kaukokartoitusmenetelmänä droonit eli miehittämättömät ilma on yleisesti ottaen tarkempia ja joustavampia kuin satelliittikuvat. Niillä onkin monia eri käyttökohteita maa- ja metsätaloudessa. Kun tarkastellaan metsiä ja peltoja ilmasta käsin, pystytään seuraamaan viljan tai puuston kasvua tai paikantamaan nopeasti esimerkiksi myrskyjen tai kasvituholaisten aiheuttamia vahinkoja. Multispektri- ja hyperspektrikuvista voidaan laskea erilaisia kasvillisuusindeksejä jotka kertoo kasvien terveydentilasta, siis vaikka lannotustarpeesta. Droneihin kiinnitettävillä lämpökameroilla on tutkittu muun mm. muassa kasvien lämpötilastressiä ja paikannettu lintujen pesiä. Vähän edistyneempiin menetelmiin kuuluu laaserkeilaimet ja pistepilvimallinnukset, joiden avulla voidaan tuottaa 3D-kuvamaisemasta. Näitä on käytetty apuna muun mm. muassa metsänhoidon suunnittelussa. Mutta droonit voi tehdä muutakin kuin tarkkailla kuten osallistua metsäpalojen sammuttamiseen tai kasvinsuojeluaineiden levittämiseen. Vähän erikoisempana esimerkkinä voisin mainita kasvien pölytykseen suunnitellut minidroonit.